لسه على كلمة وانا مهدي لمبي لمبي لسه على كم وانا مهدي فانا العبادي مش هخبي لمبي لمبي الدنيا <تصفيق> حاجه خالص وانا مش هدي لسه على قمه وانا مهدي فانا العبادي مش هخبي بدخل بجلي عادي مفيش حاجه شداني مستايف اي حاجه بتحصان مفيش اي حاجه جوا في دماغي غير الزلزال مت بخطا محدش جنبي ليه لسه مش فاهم انتو بتروحوا في الا ما بابا خايف اذا اصمتوا السين وبيت مش شايف ده التصاميم نص مش شايف دماغ احلى خمسه بس لسه عطارة بفك فدره انزل عليكوا بغاره ولا شوفنا اكشن ولا شوفنا زارا ولا عم بيشوفنا بدون كل دولة فين وانا فين انتو عارفين انا على ما فوق وانتو لي باصي سبتم في مكانكم دايما كده مش متحركين شغل بحر فين جازات كنتو شغالين حقودين لامبي لامبي بدوني حاجة خالص وانا مش هتين لسه على كما وانا مهدي فلش اللعبه عبادي مش هخبي لا كلهم لا كلهم جوه دماغك بتلعب بيها زي الملاي مكانك من حولك انت تمتاح متقولش الجاري اللعبه خد لك جنب وشوف هيمامك متقولش الجاري اللعبه باخذلك لك جنب وشوف هيمامك لمبي لمبي الدنيا حاجه خالص وانا مشتي لسه على الكلمه وانا مهدي فنش اللعبه دي مش هخبي لمبي لمبي الدنيا حاجه خالص وانا مشتتين لسه على القمه وانا مهدين فنش اللعبه مش هتخبي انتوا ولا فين وانا فين انتو عارفين انا على القمه فوق يا ليا باصين في كل مكانكم دايما تضامنوا في مخارطه برلز حجر في انجازات شكالين شغالين حاضرين